Derszánszki Józsi-e nő, a szenteste hőse. A hadrakelt seregben, a világháború első őszén Galíciában egy éjeli marsz zűrzavarába került Móni az utász egy gyalogezredhez. volt, olyan ködde súlyosbítva, hogy abban fényes nappal sem lehetett volna látni. A sár félméteres volt, amit a folyvást vonuló ágyuk és muníciós szekerek még mélyebbre szántottak. Múni kisdedember ember volt. Egy akkora lapátot ciped, mint ő maga és társai, a szapőrök kinyomták maguk közül az útférre. A gyalogezred egyik atyja a sötétben, a lemaradók a tévegő után mászkált. Belebotlott Múniba. Nem nézde, nem hallgatta meg, hogy micsoda osztakhoz tartozik, oda parancsolta, illetve rúgdosta, lögdöste őt a gyalogosok közé. Reggel persze kiderült a tévedés, de hát ki az ördög tudta egy menetelés zűrzavarában, merre jár a Móni utász osztaga, hogy utána irányítsák őt. Egyelőre megtartották Mónit a gyalogos század kötelékében. Így ment az akkor. Csaptak ide-oda embereket, és ott ragadt meg akárki, ahol akart. Móni maga dehogy is kesergett áthelyezése miatt. Sőt, büszke volt rá, hogy segédcsapatosból valódi frontkatonává lett. Ha már felveszi valaki az angyalbört, pláne háborúban, akkor legyen katona, ne pedig útkaparó napszámos. Én már többször is jelentkeztem önként a tűzvonába. Hát nem tehetek róla, hogy nem engedtek el a latyaklapátolók közül. A gyalogosok majd megpukkadtak a kacagástól, mikor Móni a szakállas törpe először tette meg ezt a büszke kijelentését. Még azután százszor ismételtették vele. Ugratták őt, hogy mutassa meg, hogyan döfi szíven az ellenséget lapátjával. Erre Móni sem hagyta magát. Azt velelte, hogy nem csak lapátja van az utászoknak, hanem csákánya is. A csákány pedig veszedelmsebb fegyver a szuronynál. Mert a szurony, ha egyszer félrecsapták, vagy kikerülték, csak egy rossz rúd már. De a csákányjal mindig lehet hadonászni és csapni vele. Na, rögtön kerítettek a bakák Móninak egy nagy csákányt. Mutassa meg, mit tud. Rohamokat rendeztettek vele is a többi. A pihenőnél Móni volt a gyalogos század fő attrakciója. Egyáltalán attól fogva minden pihenőnél Mónit vették elő mulatságnak. Neki pedig tetszett a szerep. Móniból a gyalogos század kedvence lett. A parancsnokon kezdve az utolsó bundásig mindenki dédelgette Mónit. Pont karácsony szombatján, a Dunajec folyó töltésébe fájt lyukakban tanyázott a móni százada. Közvetlen tartalék volt a tűzvonal mögött. Abból folyvást hallatszott a kattogás, a szeretet ünnepének vigiliáján is. És a a gránát, pukkant a srampnál. Valamiféle ünnepi hangolatot legfőjebb az mozdíthatott elő, hogy hátulról a század konyhájától a vízió jött, hogy esdére disznópörköltet kap a legénység és dupla adag bort meg cigarettát. Ha? Igen, ez is valami. De aki künjárt a fronton, mint baka, az tudja, hogy minden megunt húsételnél, szesznél, dohánynál, jobban sóvárogta a legénység, az édességet. A cukor, a sütemény, a majszónivaló dolgok a bakák nagy részénél nagyon hiányoztak az étrendből. Hát erre mi történik? A század front akasza mögött egy meglehetős nagy falu feküdt. A lakóig elszöktek az első gránádú vagy kilakoltatták őket, mint gyanús elemet. De ezért a parancsnokságtól szigorú tilalom alatt állott az, hogy a bakák fosztogatni járjanak a néptelen faluba. Na jó, minden ilyen parancs írott malaszt maradt hogy a baka ne portjázzék, és ne zsákmányoljon háború alatt. <gül> hát kihallod még ilyet? Ünnep szombatjának a hajnalán is, mint máskor is, a szürke leple alatt egy csomó baka kósz állt a faluban. Az igen egyszerű hadicél itt az volt. Mindent elemelni bárhonnan, ahol érik. Móni szintén a csatangolók között járt, mégpedig egyes egyedül. Ő akadt aztán a század legénysége közül a legszenzációsabb zsákmányra a faluban. Fölfedezett egy méhest. A méhesben öt kast, tel is tele finom rástos mézzel. Hű, azt a ragyogó neki! Móni rögtön kerítette egy nagy csöbröt a falusi ház körül. Megtelt színültig a finom rástos mézzel. Kerített még egy csöbröt. Az is megtelt félig. Kerített egy botot. Az keresztül dugta a csöbröknek a lyukas felén. És a vállára vette. De ez még semmi. A méhesben még rengeteg viaszgyártyát is talált Móni. szláv templomokban lehet látni olyan vékony gyertyát, amit kosárszerűen fonnak össze. Ilyen volt ez. Egy szál elég belőle fél napig. Ezt a gyertyaköteget is a rúdra akasztotta Móni. A kincsek kincse volt ez. Írtóinség uralkodott a lövészárokban világító eszközök dolgában is. Tisztek sem gyújthattak néha a dekkumban világot. A bakáknak a sötétben kellett kukzolni a rémségesen hosszú télig éjjeleken. Móni nagyon nagy lelkűen nem akarta magának tartani a leletet. Viszont nagyon okosan. Szétoztani sem akarta ő maga, mert tudta, hogy kisgyámoltalan nómlétére agyon agyontolongják a bajtársai, és pocsékba mehet a kincs. Elment mónia szolgálat szolgálatvezetőhöz a században, és azt kérte meg rá, hogy ossza szét a mézet és gyertyát igazságosan a századnak. Így is történt. Minden harcos kapott egy negyed csajka mézet és egy nadrákszí hosszúságú gyertyát. Írtózatos dobzódás, a bakák orra füle hajadra kaptam észről. Egy baráti kézfogás fél óráig tartott ilyen ragacsos tenyéren. Ez már aztán valódi ünnepi hangulatot csinált. És a nap hűse. a kis Móni volt. Őt értette minden ajak. Csak hogy este felé, mikor megérkezett a konyháról az önnepi disznó, pörkölt dísz vacsora. Nem csak a század két szakácsa jött ki vele a lövészáróba, mint máskor, hanem a manipuláns őrmester is. Miért? Mert a menázs józtás körül mindig zavarok voltak. A zabálos bakák sokszor két adagért is jelentkeztek, és elették a szerényebb társaik elől a menázsit. Ő kül, mikor a rendes komiszkoszról volt szó, de most a disznó pörköl drága mulatság volt, és a dupla adag bor és a cigaretta is szintén. A manipuláns szigorúan a létszám szerint akarta kiosztani a század porcióit. Rendes névsorolvasás keretében adták ki a századnak a vacsorát. Ekkor kisült, hogy a század hivatalos jegyzékébe nincs fölvéve móni. Tehát... A manipulás megtagadta a Móni menázsi és pótlékadag a kiadását. Ebből aztán konfliktus támadt. Móni maga talán nem is csinált volna esetet a dologból, de azt csinálta a szolgálatvezető. Ez gyalázatos méltánytalanságnak találta, hogy Móni, aki mézzel etette meg ma a századot és gyertyával boldogította, és mindenki kedveli, kimaradjon egy ünnepi menázsiból. Így vélekedett az egész század is. A manipuláns könyörtelen, nem engedett a hivatalos szigorából. A szolgálatvezető presztis kérdést csinált a dologból, és a szolgálatvezető és manipuláns között mindenkori hatalmi vetekedés folyt. A vita vége az lett, hogy Móni ügyét felsőbb hatóság döntésére kellett bízni. A manipuláns és a szolgálatvezető a századparancsnoknak a dekungjába mentek jelentéstétel végett. A századparancsnok tartalékos nagy volt a nagy tiszténységben. Jó ember volt, érzékeny szívű túlságosan is. Civilben adóhivatali tisztviselő. Felességes, családos ember volt. Utálta a háborút, utálta a katonamundért de a vértanúk önmagához is kegyetlen szigorával tartott ki kötelessége mellett, és respektálta, rettegte a hadvezetőség minden rendelkezését. Aznap, az ünnep szombat estéjén, külön is dühös és elkeseredett volt a századparancsnok a háborúra. Ilyen állatnak is rossz gödörben ül szentestén. Postát nem kapott hazúról. Gyomra savas volt a hadikosztól. Agyon cigarettázta az idegeit. A sok gyógyszernek használt rum deliriumossá tette. Hol könnyezéses, hol öröngéses rohamok környékezték. Abban a percben, mikor a manipuláns és a szolgálatvezető rárontottak, éppen vak ingerültség uralta a kedélyét. A szolgálatvezető jelentette a móni ügyet. Eddig tűrte őt a század. Karácsony este van. Van méltányosság is. A harctéren más dolgokban sem szuperál pontosan a reglama. A manipulás is jelentette a móni ügyet. Idegen, csapattesből került szökevény tartani a századnál, kész kellemetlenség a parancsnokságnak. A had nagy vértódulás kapott, és rendelkezett. Azonnal lekísérni azt a fickót a tábori Ez Ezen nem volt további a a móni, gyalogos karrierjének befellegzett, mint szökevén kísértele a napos szegényt. Nem sok elég tétele volt az, hogy a század minden nyomorúságos odújában, a rajta eset csúf méltánytalanságról tárgyaltak dohogva, morogva az összedugott fejek, az ő általa szerzett gyertyák pisla világa körül. Hiszen szó szerint ő kölcsönözte a fényt ehhez az ünnepestéhez, és pont őt ebrudalják ki onnan. Majdnem, hogy megsiratták Mónit, a kis segédcsapatos harcos bajtársai.